Chci podkladovou bázi pod make-up bez silikonu, s kyselinou hyaluronovou a s rozjasňujícím efektem. Potom make-up face and body v odstínu C1. Jo, a micelární vodu. Ta se vždycky hodí. A ta minerální voda může být jemně perlivá? Neriskuji minerálku pod stromečkem. Zapisuj si svá přání včetně obrázků a odkazů na tomikup.cz, odkud je snadno nazdílíš celé rodině. Tak vyzkoušej Tomikup Vyšlist hned teď a dej s Bohem nevhodným dárkům. Tak klikej, klikej, přece si takovou super apku nenecháš ujít. Tomikup je zdarma. Na co čekáš? Až máma zase zbytečně utratí zadárek, který ti bude líto vyhodit?